Ja, hej, jag heter Rolf Sundqvist och jobbar som utbildningsdirektör här i peder kommun. Jag heter Martin Ahnskog och jag är rektor för Sursiksskola i peder kommun. Delaktighet så kan betyda väldigt många olika saker egentligen, men jag skulle vilja förenkla det och säga att det handlar om som vi säger här i, i, i vår kommun i peder att arbeta tillsammans. Jag tycker också att delaktighet betyder det att vi får alla elever och vårdnadshavare får säga sin sak om hur skolans vardag ska se ut på olika sätt. Alltid när vi har stora frågor som ska avgöras, till exempel ordningsregler och annat sånt, så brukar vi involvera, vi vill ha med både elever och föräldrar i den här processen när vi ska jobba fram det. Så man får vara med från första början och påverka. Sen kan eleverna också förstås ha sin elevkårdsverksamhet där, där man också får vara med och påverka på ett konkret sätt. Det viktiga är också att vi ställer de här frågorna och att vi involverar eh, eleverna, föräldrarna, allihopa som berörs av en fråga. Den är ett väldigt tidigt kedja att man, man, man har med gängen från första början och det här eh, tycker jag att har blivit, vi har blivit bättre på det men vi kunde bli ännu bättre på det att, att verkligen ha med. Allihopa från första början. Och också ställa de här vettiga frågorna till ungdomar och dag. Att vi inte ställer de här frågorna bara för att vi, vi måste vara bra på delar. Utan att vi verkligen ställer de här frågorna som man andra. Skolan har många uppgifter och en del av de här uppgifterna kommer från högre ord, till exempel läroplanen, som då säger vad vi ska undervisa i klassrummen. Men skolan är så mycket mer än bara den här läroplanen. Det kan handla om opeder och var man ska parkera dem och en hel massa andra saker som sker här i skolans vardag. Och där är det viktigt att såväl elever som vårdnadshavare får vara med och bestämma om hur den här skolans vardag ser ut. Jag skulle vilja svara på frågan på det här sättet. Att tänk om någon kommer och säger något åt dig eller åt mig att det här ska du göra utan att förklara varför eller utan att jag känner att jag har fått vara med och påverka det som berör mig Då tror jag att jag kanske sätter mig också på bakhasona Det är ganska allmänmänskligt att det blir på det här sättet och Delaktighet är faktiskt jag, en sak som gör att det börjar fungera bättre och att vi har folk med oss helt enkelt i det vi gör